Velkommen til video nummer 9 i rækken af kemi på C-niveau. I denne her video der skal vi snakke om, hvordan molekyler de opfører sig som små magneter. Læringsmålene det handler altså om at bestemme, om bindinger er polære eller upolære, og at kunne forudse forskellige stoffers blandbarheder og opløseligheder. Hvis vi kigger på det, vi slap sidst, det var, hvor molekylforbindelser som var mellem to ikke-metaller, så så vi, at molekylforbindelser de bandt til hinanden ved at dele deres elektroner. Så eksempelvis kunne hydrogenbromid sådan her ud, hvor at brom kommer med syv elektroner, og hydrogen kommer med en, og så kan de lave en forbindelse her, en binding, hvor de deler de her to, det er det ene elektron her, sådan at brom har 8 elektroner om sig, og hydrogen har to, og dermed opfylder de begge to aktetregler. Den her deling af elektroner, det er dog sådan, at den altid ikke er lige stor. Lidt ligesom, når man deler slik med sine søsne, så kan man godt dele, men det ender typisk med, at den ene får lidt mere end den anden. Og det er også tilfældet her, hvor at brom sådan set vil trække mere i det her elektronpar, som bliver delt, så det ligger tættere på brom end det gør på hydrogen. Og i og med, at de her elektroner, de jo var med en negativ ladning, så betyder det også, at når de ikke ligger lige i midten af den her binding, men ligger lidt tættere på brom, så betyder det, at brom også bliver en lille smule mere negativ, fordi den har tiltrukket en ekstra elektron, end hvad den jo egentlig selv øh, kom med. Så det betyder sådan set, at der kommer en svag ladningsforskydning i den her binding mellem hydrogen og brom, og det tegner man typisk sådan, at man laver sådan et lille græs bogstav, der hedder delta, så skriver man et minus der, hvor der er lidt negativt, som her var med brom og et plus der, hvor der er en lille smule positiv. Og grunden til, at man skriver det her delta, det er altså for at undgå forvirringen om, at det er en ion, der har med at gøre her, fordi at på trods af, at man har en lille ladningsforskydning, så er det slet ikke lige så stærk en ladning, som hvis man havde en rigtig ion. Og den her evne til at trække i elektronerne, det kalder man for atomernes elektronegativitet. Altså, jo højere elektronegativitet man har, jo bedre er man til at trække i, i de her elektroner, når man laver en binding mellem atomerne. Så brom har altså en højere elektronegativitet end hydrogen og kan derfor trække mere i det fælles elektronpar, der bliver lavet. Elektronegativiteten, det er sådan noget, man slår op i en tabel, som jeg har lavet lige her for eksempel. Og helt generelt, der kan man se, at elektronegativiteten den stiger, når man går op i en gruppe i det periodiske system, og den stiger også, når man går til højre i en periode i det periodiske system. Så det mest elektronegative atom, vi har, er altså fluor, mens at noget af det mindst elektronegative er noget her, vi op Jeg har ikke taget alle atomer med her, for det er ikke dem alle sammen, vi kommer til at beskæftige os med. Øh, mest af alt er den at vi jo kigger på molekyler, og som består af ikkemetaller, så det meste her, det er ikke metaller. Når man så har en elektronegativitet for hver atom, så kan man også udregne en elektronegativitetsforskel, og det er fuldstændig hvad det lyder som om. Altså forskel mellem elektronegativiteten i en binding. Så her for eksempel har man hydrogen og brom, så finder man hydrogen og brom hernede. Brom har vi her 2,96, hydrogen har vi her 2,20. og trækker vi det fra hinanden, og så kan vi regne ud, at her der er altså en elektronegativitetsforskel på 0,76. Vi tager lige et andet eksempel, metan her, som består af et carbon og fire hydrogener. Der er det sådan, at når man så regner elektronegativitetsforskellen, så skal man huske på, at elektronegativitetsforskellen er en forskel mellem to atomer, altså en binding. Så det betyder, at når man regner den ud i metan, så skal man altså regne ud binding for binding, det vil sige, når et karbonatom binder hen til et hydrogenatom, så får man en elektronegativitetsforskel, som så er 0,35. Man skal altså ikke tage fire gange af hydrogen, når man regner den her ud, fordi elektronegativitetsforskellen er noget, man kun har i en binding, ikke i et helt molekyle. Selvfølgelig så vil så et molekyle af metan indeholde fire af de her bindinger, som så har en elektronegativitetsforskel på 0,35, men det er altså ikke noget, man kan regne ud, når man regner den her elektronegativitetsforskel. Den er kun mellem en binding. Når man så regner den her elektronegativitetsforskel ud mellem to atomer, så kan man også kategorisere bindingen her efter hvor stor forskellen er. Og man har tre kategorier. Man har, at hvis elektronegativitetsforskellen, som også typer skriver sådan her, et stort delta og et stort e og et n, hvis den ligger mellem 0 og 0,5, så kalder man bindingen upolær. Hvis den ligger mellem 0,5 og 2, kalder man den polær. Og hvis den ligger over 2, så kalder man det for en jonbinding. Som vi jo altså allerede har snakket om. Og man kan sige, at jo højere elektronegativiteten, eller elektronegativitetsforskellen i en binding er, jo mere ulige må elektronerne ligge fordelt. Fordi så må der være en af de to atomer her, der har en meget stærkere evne til at tiltrække elektronerne, end den anden har. Derfor giver det også mening, at jonbindingerne er dem, som har den allerhøjeste elektronegativitetsforskel. For her er forskellen altså så stærk, eller så stor, at... I stedet for, at man, man faktisk har en deling af elektroner, så skal man forestille sig, at den ene af de her atomer, den trækker så stærkt i det her elektron, hvor man deler af den faktisk skriver elektronen væk fra det andet atom. Og så får man jo det, som vi havde, når man lavede ionbindinger, nemlig at de her elektroner, som der er, i stedet for at blive delt, så ligger de faktisk permanent henne ved det ene atom eller det andet atom. Og på den måde kan man sige, at polærer, bindinger. Det er sådan halvvejs hen til ionbindinger, hvor man altså har en lille forskel, mens at upolære bindinger er noget, hvor der ikke er nogen forskel. Eller en så lille, at den ikke betyder noget i hvert fald. Lige igen et eksempel på, at det her med elektronegativitetsforskellen, det er altså når man har mellem to atomer. Det er ikke noget, man har hver for, for, for sig. Så man kan sige, selv det mest elektronegative atom, fluor, kan sagtens have en elektronegativitetsforskel på 0. For eksempel når den binder til sig selv, så får man jo, man kan sige, at forskellen den er 3,98 minus 3,98, så den er jo lige præcis 0,0. Så man kan sige, at elektronegativiteten for hvert atom har ikke noget at gøre med den forskel, man regner ud. Det kan man ikke sige noget om sådan en til en. Der er man nødt til at regne. Godt. Når man så har en binding, som er polær, som vi lige skal snakke om så havde man som sagt en fordeling af elektroner i bindingen, som ikke var lige store over det hele, så man havde en lille ladningsforskydning. Det var det, vi så på før med hydrogenbromid. Altså man havde noget negativt og noget positivt. Og det kan man ud over at tegne det på den her måde, sådan en delta minus og delta plus, kan man også indikere det ved at tegne en pil, der går fra den positive ende af bindingen til den negative ende af bindingen. Igen så kan man så sige, at sådan en landingsudskydning, det kan man kalde for en dipol, og man kalder det en dipol, fordi der er to poler, altså en positiv pol og en negativ pol. Og hvis man så forestiller sig, at man tegner en pil fra det negative område i et helt molekyle, hen til det positive område molekyle, så kan man altså også sige, at molekyle kan have en dipol. Så for lige at lige vise nogle eksempler her, så kan man sige, at nu går vi fra at snakke om Enkelte bindinger til at snakke om hele molekylet. For hydrogenbromid øh, er det ret nemt, fordi der er kun én binding i hele molekylet, så man kan sige, at den binding, vi allerede har kigget på her, som var polar og som havde en dipol, giver også hele molekylet en dipol. Den er nem nok. Så kan vi se på vand for eksempel. Vand, der er der to bindinger. Der er to bindinger mellem hydrogen og oxygen, og vand ser sådan her ud. Hvis man regner elektronegativitetsforskellen, så kan man se, at det her det er også en polær binding, og det er det her også, og det er oxygen, der er det mest elektronegative atom af de her to, og derfor der bliver det sådan, at det er oxygenet heroppe, der bliver den negative, eller der, bliver, der tiltrækker elektronerne, og derfor bliver en lille smule negativ, mens hydrogen bliver den positive del her. Hvis man så tegner de her pile, så kan man jo se, at de går i samme retning, og hvis man prøver så at tænke sig, så hvordan at sådan et dipo-moment for hele molekylet kunne se ud, så skal man tænke sig, at man lægger de her to pile sammen, eller sådan kigger på, øh, om der er et helt område af molekylet, der er positivt, og et helt område, der er negativt, og så kan man sige, at den, sådan, det samlede dipo-moment, det går hernede fra og op. Sidste eksempel, det er karbondioxid. Det er også sådan, at i karbondioksid der har man øh, carbon og oxygen, som laver polære bindinger, og øh, der er det sådan, at oxygen, det er det mest elektronegative, så man skal forestille sig, at elektronerne bliver trukket lidt hen mod oxygen her, og lidt hen mod oxygen her. Men, hvis man prøver at tegne de her pile, som vi gjorde, når man tegner en dipol, så kan man altså se her, at hvis man nu kigger på pilene her, så kan man se, at de trækker sådan set lige stærkt i hver sin vej. Så hvis man kigger på sådan den samlede sum af, er der et helt område i det her molekyl, der er negativt, og er der et helt, der er positivt, så er det faktisk ikke sådan. Og man kan sige, at de her, de her oxygener, de trækker, de trækker jo fuldstændig lige meget i elektronen, der ligger herinde. Så det betyder, at man, man får ikke på samme måde et område, ligesom i vand, hvor man kan sige, at hele det her område, det er positivt, og hele det her op, det er negativt. Men man får mere, at man får noget negativt her, noget negativt her, og positivt her, og så når man prøver at kigge på det, så udligner det sådan set hinanden. Så, det er sådan, at når man snakker om de polære, de polære bindinger, så kan man gå hen og prøve at undersøge, om de molekyler, der indeholder polære bindinger, også laver en dipol, og det gør de fleste af dem, men det kan også godt være sådan, at hvis de har en eller anden speciel geometri, som f.eks. karbondioksid, så, så kan de polære bindinger udligne hinanden og gøre, at man ikke får nogen dipol i sit molekyle. Og dipolerne her de er vigtige, fordi at når vi snakker om elektronegativitet og elektronegativitets forskelle og polære og upolære, så det vi gerne vil frem til, det er at kunne forudsige nogle blandbarhedsregler for bestemte molekyler. Og der er nogle regler, som er forholdsvis nemme at overskue. Regel nummer 1 siger, at molekyler med bindinger, de kan blandes med andre molekyler med bindinger, hvis de altså har en dipol. Eksempel på det, det kunne være hydrogenbromid og vand som vi lige har kigget på. Bindingerne her var begge to polære, og de havde også begge to en dipol. Så det vil sige, at de her to molekyler de ville kunne blandes. Regel nummer 2, det er det samme med modsatte foretegn. Hvis man har molekyler med upolære bindinger, så kan de blandes med andre molekyler med upolære bindinger, eller altså molekyler uden en dipol. Så eksempelvis, som metan her, det havde en elektronegativitetsforskel mellem hydrogen og karbon på 0,35, altså under 0,5, så, så den består udelukkende af upolære bindinger, mens at karbondioksid her, det jo sådan set havde nogle polære bindinger, men fordi at det så ud som det gjorde, så havde det ikke en dipol, så vi ville forestille os, at karbondioxid og metan, de ville godt kunne blandes. Regel nummer tre er så, at molekyler, som har bindinger, ikke kan blandes med molekyler, som har bindinger. Så altså sådan samlet set, der kan man sige, at man kan godt blandes med noget, der minder om en, og man kan ikke blandes med noget, der ikke minder om en selv. Og eksempel på det, det kunne være at tage metan og vand, hvor at metan udelukkende bestod af upolære bindinger, vand bestod af polære bindinger og havde en dipol, så derfor der vil de her to ikke kunne blandes. Og regel nummer 4, det er så den regel, der har, hvis man har nogle lidt større molekyler op med de her molekyler, de både indeholder nogle polære og nogle upolære bindinger. Hvad gør man så? Så kan man sige, at som hovedregel der vil det typisk være sådan, at de her molekyler de godt kan blandes både med nogle polære molekyler og nogle upolære molekyler. Og man har sådan en tommelfingerregel, der siger, at en polær binding i et molekyle kan opveje fire carbon carbon og sørge for, at det her molekyle, man har, det stadigvæk er blandbart med polære væsker. Og grunden til, at man siger carbon-carbon-molekylet, det er, når man har så store molekyler, hvor man er nødt til at bruge den her regel, der er det typisk carbon carbon som gør, at molekylet er upolært. Et eksempel på det. Det kunne være etanol, som vi har her. Der kan man sige, at vi har nogle carbon-hydrogenbindinger her, og her, og carbon-carbon her. Så her der har vi sådan set en stor del af molekylet, som er upolært, men vi har også en OH-del her, som jo var polært. Og hvis man kigger på den her regel, så kan man sige, at her der er jo en OH-binding, som er polær, og så har vi en eller sådan, to carbon-carbon-bindinger her, eller to carbon der er bundet sammen. Så man man kigger på den her regel og siger, jamen her der er jo kun 2 til 1, så vil man skulle forudsige, at etanol stadigvæk vil være blandbart med polære væsker, f.eks. vand. Og det er jo også det, vi ser. Men Hvis man nu var gået op og havde lavet en karbonkæde her, der måske var 5 karbonatomer lang, så vil vi ved hjælp af den her regel forudsige, at sådan et molekyle ikke vil være blandbart med vand. Og det er sådan set også til dels rigtigt. Sidste blandbarhedsregel det er, at jonforbindelser kan opløses i polære væsker, og øh, den lader vi bare stå, og så er det sådan en regel, vi snakker mere om i den næste video. Øhm, så den kan man se, og så kan man forstå, hvorfor adionforbindelser de godt kan lide at blive opløst i polære væsker.